મોરી છે અને માટે કાર્યો સમજે આ મોડલ બનાવવા માટે આપણે કેટલીક સામગ્રીનો ઉપયોગ કરીશું જેવી કે થર્મોકોલ ની સીટ ઉઠા કટર કલર ગુંદર અને વોચ ગ્લાસ તથા આપણે દ્રષ્ટિચેતા દર્શાવવા માટે અહીં વિશેષ ઉન્ન રેશાનો ઉપયોગ કરીશું હવે હું આપની સમક્ષ મારા ટીએલએમને પ્રસ્તુત કરવા જઈ રહી છું આ ટીએલએમ બનાવવા માટે આપણે સર્વપ્રથમ થર્મોકોલની સીટમાં બે સેન્ટીમીટરના વર્તુળો દોરીશું જેમાંથી એક સેન્ટીમીટરની પાછળ એક લંબચોરસ બનાવીશું ત્યારબાદ આ બધી વસ્તુને આપણે કટરની મદદથી કટ કરીશું જેમાંથી આપણે પાછળના વર્તુળને અર્ધ ગોળાકાર શેપ આપીશું કે જે આપણી માનવ આંક મોડલનો પાછળનો ભાગ બનશે હવે આપણે માર્કર પેનનો ઉપયોગ કરી અને દ્રષ્ટિચેતા અને નેત્રપટલ દોરીશું અહીં કાચરસ દર્શાવવા લાલ રંગનો ઉપયોગ કરેલો છે નેત્રપટલ દર્શાવવા લીલા રંગનો ઉપયોગ કરેલો છે અને દ્રષ્ટિચેતા દર્શાવવા માટે મેં અહીં ઊનના રેશાનો ઉપયોગ કરેલો છે અહીં મેં લાલ અને વાદળી રંગના રેશાનો ઉપયોગ કરેલો છે ફરીથી આપણે થર્મોકોલ શીટનો ઉપયોગ કરીશું તેમાં એક સેન્ટીમીટર અથવા એક સેન્ટીમીટરનો અર્ધ ઘોડાકાર કટ કરીશું અને તેને ભૂરા રંગથી ફિલઅપ કરીશું જેને આપણે થર્મોકોલની શીટના ઉપરના ભાગે અહીં ચોંટાડીશું જે આપણા મોડલ માટે બનશે નેત્રમણી હવે આપણે આ મોડલના આગળના ભાગને અર્ધ ગોળાકાર કટ કરીશું કે જે આપણા માટે કનિકા બનશે કનિનિકા દર્શાવવા માટે આપણે લીલા ભૂરા અને વાદળી રંગનો ઉપયોગ કરીશું ત્યારબાદ ફરીથી વચ્ચે એક નાનકડું કટ કરીશું અર્ધ જે આપણી કીકી બનશે અને કીકીને દર્શાવવા માટે આપણે કાળા રંગનો ઉપયોગ કરીશું અહીં આપ જોઈ શકો છો કે મેં વોચ ગ્લાસનો યુઝ કરેલો છે આ વોચ ગ્લાસ એ આપણા મોડલ માટે લેન્સ અહીં એ અહીં આ પાછળનો ભાગ છે એ મગજ સાથે જોડાયેલો દર્શાવેલો છે હવે આ તૈયાર થઈ ગયું આપણું માનવ આંખનું મોડલ હવે આપણે તેને એક પૂઠા પર કાળા રંગને ફિલઅપ કરીશું અને તેની પર આ મોડલને આપણે ચિપકાવીશું ત્યારબાદ આપણે આપણા મોડલના દરેક ભાગને નંબર આપીશું હવે આપણે ફરી એક અન્ય પુઠ્ઠાનો યુઝ કરીશું જેના પર આપણે એક સફેદ કાગળ ચોંટાડીશું અને તેના પર આપણે જે નંબર આપેલા છે તેને દર્શાવીશું જેમ કે એક નંબર કનિનિકા બે કીકી ત્રણ નેત્રપટર ચાર સીરિયરી સ્નાયુઓ પાંચ નેત્રપટર છ દ્રષ્ટિચેતા સાત કાચરસ અને આઠ પારદર્શક પટર નામ નિર્દેશિત કરેલા છે આ શૈક્ષણિક સાધન નો ઉપયોગ આપણે વિદ્યાર્થીઓ સમક્ષ માનવ આંખ જેવી જટિલ રચનાને સરળતાથી સમજાવવા કરી શકીએ આ સિવાય વિદ્યાર્થીઓને માનવ આંખની રચના તેના વિવિધ ભાગો અને તેના કાર્યોને પણ સરળતાથી સમજાવી શકીએ જો વિદ્યાર્થીઓ સમક્ષ પ્રત્યક્ષ મોડલનો ઉપયોગ કરી અને સમજાવવામાં આવે તો તેને અપાયેલું જ્ઞાન તેના માનસપટ પર ચીરસ્થાયી બને છે થેન્ક યુ